طيب ابو الموجودين اري صفقه العريس اقوى واحلى حيوا كذلك هذا معنا مصور الاستاذ ثامر الجميلي تحياتنا الكادر ثامر الجميلي تحياتنا المايسترو بن عم الغالي سيد رسول موسوي تحياتنا كل الحضور وصفقه اخيره العريس بعد حتى ما نطلب عندكم اي صفقه يلا حيهم ايه. خلصت شبابنا شوي الهدوء اخوتنا خلصت والمواقف حبيبي هاني خلصت المواقف سجلتها وعرفت الناس عرفت الناس لمن جربتها شلون تعرف الناس؟ بالتجربه بالموقف خلصت جرحنا والمواقف سجلت وعرفت الناس لما جربت وعرفت الناس لما جربت المال وما لا يمك مصلحه يقطع وياك السلام والله لو يمك شغلت بنادم يسوي كمام اش كثر عاشرنا اش كثر عرفنا ونسونا الناس مو مثل الحمام الدنيا بالمقلوب دار سودت وجه الأمرأة وبيضت وجه الصخام وخليت الطيبين جواي جواي جواي وصعدت صعدت ولد الحرائم هواي وادم نحترمها وهي مو مال احترام أهواي وديم وديم نحترم هاي نحترم هاي هي ما ليه احترام <تصغير> ليش نحترم هاي الناس لان لان طيب يا يا يا يا شيبنا بزغرنا بصغرنا شباب وكل ما شفنا بعمرنا اللي عاشرهم يضرون بس هو الحكي المالح يضرنا بس على الجكاير التحذير يقول مرض سرطان الرئتين كذا بس على الجكاير شفنا يا تحذير ما قالوا ان الواد انتظرنا مثل البايب ما حد عافنا بخير السرق يروح ويطب خسرنا تعبنا لهم عمر الموادم سويناها موادم خاطر يصيرون صاروا واحنا مو زينين صرنا ويا دل يا دل انا العنقود يا مروحك يا دل اموت اموت ولا شفت شانك بالعميان بالعميان برغم ما يبرغم ما اللي وانا بنجم الضحى ويقوم بيا وصف قص اللومه يستاهل هيوم أيوه. هيوم أيوه. ثذابيل ثذابيل مثل الغيم مثل الغيم حكيها والسماء ونشات الكون بروحي وساجيكم من الرمده ما عندي طبع فلاح ما عندي ما عندي طبع فلاح من يستر الورده يرد على الورده ومثل طبع اللحد قلبي اليطب يطب شي طلعه من عنده طلع من قلبه رده يجوز بس الدمع عشان يرد ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي, يا دمعي يا دماظر من الطيح منك تشكل هذا, خلاق آخر هذا هذا هذا يا يا فوق خدودة شواري بريش بس اريد أصير زلمه إجتثير غمان غمان غمان غمان حطوا ريش فوق الرأس المعنده عندي وبريش بعد ما صار غير من القطيع غير من القطيع يا زمدا روحك اسمح الأخير لا اجني ماي، صدق المسلم نايف، صبق المسلم نايف. صبق المسلم نايف حل. رب روحك لا تربش عاربك. اه. خاضر. <صفيق> ربي. إيه إيه إيه إيه روحك. لا تربش عاربك عيب من تحديد. رجع لواحد صاحبك كنت قدرك وانت مو قد المقام المقام من ثقلة جيوبك تقليد حتى السلام اش ما احترمك وانت ما مال احترام وقت خلي الحلقه فاهي وكي يا بن نايف وكي تخلى الحلقة فاهي قصير بلسان الطويل الطويل وكي تخلى المال قيم الناقص ذم الاصيل أم داهي يا الرحمن مداهي أم داهي الدنيا جيني هه بلتي سائل كرامه وصيت سوى الرذيله، قوايه فلوس عدهم والشرف عدهم اللي نحفل والشرف عدهم قليل الثقيل اخلاقه يخسر يربح الجيبة ثقيل ويستاهل العريس هل هله يلا يا ربع اليوم صفقونا صفق العريس طارت؟ كان ابي اطيرها يلا صفق العريس صفقه صفقه حيل شو نقول للمستر نايف؟ قبل لا نبلش دي جي تعال يا ابني سلموا تعال ها ابني شو تقول حياكم الله جميعا اهلا وسهلا والله فرحتونا اكثر واكثر وخطوه عزيزه علينا الله يوفقكم ان شاء الله جميعا، ان شاء الله اللي ما متزوج يتزوج. خليني <تصفيق> اكمل. ان شاء الله المتزوج وحده ثانيه بس كون مرته الاولى ما تدري. <تصفيق> تسمع ابو علاء تسمع؟ ما عرس بعد هسه اللي يعر الزوج. صفقه العريس، صفقه صفقه صفقه صفقه. ما عرس بعد هسه اللي يعر الزوج. جمازين منها اخشي فقني صفقه صفقه المست النايف يستاهي مست النايف يستاهي سلومي <تصفيق> مع الرئيس بعد هالسن يعر الزوج جمازين منها اخشي فقني <تصفيق> وهذا بعد بر البيت عمل الصير فخليني من ابو طبر وتبقىني ايه مو شو يعني ما يدبس للعريس ما يدبس للعريس ما يدبس للعريس الريس ذهل الليله صفقوله وبهالحب سمعونه سمعونا هل هاي الراده وهاي كمنناها هاي بدي <متش> الشيخ لبني الشيخ جبناها فرحنا ولي حبنا يفرح ويانا فرحنا ولي حبنا فرحنا ولي حبنا إيه حالهود للعرس حالهود للعرس يلا ربع ربع ربع عيناي صدق صدق صدق صدق مسك التهاني والتبريكات، جيرانيين ابو محمد، معطر بالورد والياسمين، اهلا وسهلا بكر الرحمه اللي, اللي حضروننا، قواتنا الامنيه اللي حاضره، اهلا وسهلا شيخ علاء علي نايف، كاظم نايف، حسن نايف، نعيم نايف، رحيم نايف، علي نايف، والحضور وصف العروس صفه. شيلونا سلموا شي رحيم رحيم تعالى لنا رحيم. يلا شيلونا العريس يلا حسن يلا حسن يلا حسن, حسن، روحوا يولك روحوا لك هل شيلونا، شيلونا أوصلوا وشيلونا شيلو شيلونا وسل وشيلونا وعلي مثل خلونا وعلي مثل خلونا هذا اجمل الفرح هذا اجمل الفرح هو ابوي وعزابي عزابي, عزابي مو كنت عزابي وعزابي عزابي مو كنت عزابي مو كنت عزابي, عزابي ولا تنغرولي او لا تنغرولي فرحنا وليحبنا يفرح ويانا فرحنا وليحبنا مشو يعني مشو يعني المحيدين بتصلي لهم ومشو يعني المحيدين بتصلي العريس المعيدين بتصلي العريس أولاد دولنا وحيد كلنا خوتنا أولاد دولنا وحيد أولاد وحيد هل هو الهوله للعريس فرح فرح نقول مهدي ابن علي نايف ازكى التهاني والتبريكات من صافي الجورانيين تاج راسي أهلاً وسهلاً بكل الحضور أهلاً وسهلاً بحضوركم الكريم صدي العريس وصدي الأخوة العريس وأصدقاء العريس صدي صدي قال مولانا النبي هادينا من تزوجك فينا لنصبينا وقال مولانا النبي هادينا من تزوجك فينا لنصبينا خدك ابني يا حلال ودين واخلاق وجمال خدك ابني يا حلال ودين واخلاق وجمال من تزوجك فينا لنصبينا من تزوجك دي من مال نصبينا هل هول للعريس هاي هل هول Yaşıl, yaşıl, yaşıl, yaşıl, sabge, sabge. بصين لسان احنا المحد يتعدى والعايل قصينه وثنتنا بكل من عافان بين غلطان الما هلا بين غلطان الما كلف بين غلطان هلا هلا بين غلطان هلا هلا بين غلطان, هل غلطان, هل غلطان أي ايه عمك جابت لقوس حلم لمح حطت لي حواشي حتى لا توقع تبتعني التدلقات وميخب المنصوري اخواننا من المستشفى الالماني العلماني حللتم اهلا ونزلتم سهلا على مضايف البسيد اهلا وسهلا بكم آه مالك هيدا هسه خوال العريس وين خوال العريس خرفوني دي خوال الموجودين خوالي اكون ابن اقتوياء اكون ابن اقتوياء الخوالي هيدوي عارض وين الخال يا هذواري اسمع وين انت الخال انزل السج زعل السج هاني هاني رحيم رحيم وين الخال احنا اولاد اختك وين الخال هو وين الخال احنا اولاد اختك وين الخال خرجين كلية العلوم، أهلاً وسهلاً بكم أهل العلوم عمي، آه آه آه آه. العياله، أسمع أسمع أسمع أسمع، بنزيت، العياله، إحنا مو كرها العياله إحنا ما كرها، إحنا ما كرها، إحنا ما احنا ما حسن جواد كاظم مزهر حسن وجواد حسن وجواد ولد المزهر مزهر على راسنا ولد تاج على راسنا وسيودي ابن اختنا وحيطولي ابن اختنا ونعيم يسيبنا هو نعيم موجود نعيم موجود تاينا موجود؟ تاينا يا لا يا بيي حياتنا لابو مطلوب عريسنا بهالليل دبچوله وبهالحب اللي سمعونا هل هونه عريسنا بهالليل دبچوله وبهالحب اللي سمعونا هل هونه على اعناقنا ولعبوا ولعب, ولعب صحابانا منصور الغالي المنصوري اسمع يا منصوري محمد الاسدي ازكى التهاني والتبريكات محمد الاسدي تاج راسنا اسمع عشايرنا النبيل اليوم علي خيقان يعني تاج راسنا اسمع عشايرنا النبيل اليوم نتعني السلومي توفي الزاد والخبره من ذوله خذ عبره وي أيوة قالوا دوله اتعلم من دوله تحيه العلم يا حلي صدقه صدقه صدق العريس صدق العريس صدق العريس يا سبق يا سبق يا رئيس هاي أبعصون الفرطوسي يهنى بني زياد خوالا هيا بني زياد هذا اسمه موتنا ابن خيون يقول بالساحه بن منصور, منصور الاعلام علي نايف اخونا الغالي لعيون العريس اللومي بن منصور بن زيد راعي المنصور ابو سجاد الخزعلي خواله تاج راسي يعني علي القرعاوي تاج راسي باقر العكراوي أكيد كرار الفتلاوي الفكلا. خيقان وتاج راسنا يا خيقان <تصفيق> كل الحضور اسمع تحتاج أيامه من أيامه من هذا؟ ابن العم افرح الابن العم تحتاج أيامه افرح الابن العم افرح الابن العم ها ها انا وعمي أنا, وعني. أنا وعني. البصراوي والعيون الحضور شل عقل عمي هس يقول العبيدي بالساحة العبيدي ويقول بس النودي بالساحة من؟ من النودي الغالي بدون خشبه بدون سير بدون تحياتنا الكل الحضور وهاي هي وراحة بطل بيتي ما تاخذ الواد ضيفتي آه تاون آه ماخذ الصوره يا واحد عزيز هو قبل الصوره ماخذ غيبتي هو قبل الصوره اي أيوه هو قبل الصوره ماخذ غيبتي هو قبل الصوره يلا فرح الرحمن حسن البصاوه ما حسن البصاوه عيون العريس الحضور وعيون حسن البصراوي كل الحضور يعانقني علاء الفكلاوي يعني الرابع علاء الفكلاوي ابن خيون بالساحه اماره بن ياسر العلام حي الله بن خيوم حي الله ابن خيون حي الله الحضور يعاند لي زيد بالطياره وقت عالتاني اللي يعاند لي صلب قلبي غلافك يا اربع غيري وعندي دفتر بي الاصدقاء ان كان من كثر ربع ما ينطوي اجلك الورقه باسم واحد عزيز من قصاصه ورق ما تنتشي ايها الزمان شحت ما حب الاصدقاء قمت من النص قمت من النص قمت من النص اشلح انقضي قمت من النص اشلح انقضي هاي اسم حيدر هس حيدر جميل من علي نايف حيدر جميل لعيونك يا حيدر جميل كل الحضور. <تصفيق> حيدر جابر لعيونك. طلب طلب السيد هاي هاي الرحمه سمعوا. ولد صدري ورجال مسلم محمد الاسد لعيونك سمعوا صدرية. والده الصدر والده الصدر والده الصدر ورجاله قبلها لخياله وداعش موت تبجاله غدا يدهي الناس ومن شيلت ومن صغيرتكم. أخوتكم. أخوتكم. أيوة صاح الموت من وشيلتكم ومن عبد أصغرتكم شيلت من وشيلتكم ومن عبد أصغرتكم بسم الخير نخوتكم بسم الخير نخوتكم وفزع أولي الوفن سوء اه ساحة المواطن هاي الأولاد عجلة يبناني احتو قشاق على الموت صبر ويسني استني ما بيخون هو في الإعلام بيخون بني حس الإعلام علاء الحسناوي الغزاني وليد الغزاني اكيد وليد الغزاني سعد العلوبي نعتبر عن اللي ما هنيناه عنا بخيون علاء الحسناوي هاي الله وليد خيون اسمع اي وصح الموطن صح الموطن صح الموطن هاي أولاد داعش لا يجناني تنمان منصور الاعلام اص موطن إمارة بن منصور، العيون بن منصور، هيا الله بن حسن، هيا الله الأسديه، صح الموطن، هاي يا أولاد داعش لا يبناني، بس، يقول محمد العكراوي، العكراوي بالساحة، فاز راسي، وهدوا الشاق على الموت صدره والسستاني، وما أريد أدين بلا حيدار، هل يا مريضه بلا حدار يا مريضه بلا حدار يا مريضه ديني هذا هذا هذا اسمع او صاحل موطن هاي يا اولاد داعش دا ابناني هب صوت على الموت صدر سستاني ها ها عمره بلا حدار تحية من المسلم نايف لخوته وأصدقائه منتصمين مستشفى الألماني حللتم أهلا ونزلتم سالون يا مستشفى الألماني قلب أهول قلب أحمد شيخ حسن هيا الله أحمد نايف أخي العريس أخونا الغالي شايد ألس يقول لحسناوي ساعد حسناوي وليد الغزالي أخوك الغالي. <سؤال> محمد يوسف. بالحسناوي. بن منصور الإعلام. الإعلام بن منصور. الحسناوي. شعباوي. بغيابة ثامر الشعباوي. كل حسناوي موجود تاج على راسنا. مرقوفه يقولون <تصفيق> احلى <سيدي. تصفيق> سيد جميل سيد انمار اذاعه شبابنا بدون تصوير شبابنا أخيكم بدون تصوير وبث مباشر للسؤال ترى هي حنة ترى ولد تاخذوا من المصور ثامر جميري بلا امر عليكم لان اكو اشكالات قاعد تصير بالقاعات لا تاثرون على القاعة يا ولد إذاعة القرآن الناطق سيد المار الياسر راس بن عمي كل الحضور <تصفيق> سراياك سراياك سراياك والنعم سراياك هدوا على الموت بعزم سراياك أي قائدنا قائدنا مقتدى قائدنا قائدنا قائدنا مقتدى قائدنا مقتد ايه تروج القاع له طبوا الصدرية تروج القاع خلا تروج القاع لو طبوا الصدرية تروج القاع العريق هاي باسم الميالي سيد حيدر الميالي يعني ويديمك يا سيد حيدر الميالي ديم سيد حيدر الميالي اسمعوا يا سادة كم سيد خير فعيد هنا كم سيد كم سيد كم سيد بكل فخر فعيدك تعالوا وصير سيد هاي ما ترهام السيد يجي من الله بلاد ومرقام اسمع يا سيد تعالوا وصير سيد هاي ما ترهام السيد يجي من الله بلاد ومرقام اسمع يا سيد ومن يلبس الخضرا نقول له مخضرا اصلك جيبته من حسين مو من باب معظه أيه السيد ومن السيد طاق فوق الراس السيد وابن السيد أيه السيد ومن السيد طاق فوق الراس السيد وابن السيد قسم الميالي والعرجي قسم الميالي والعرجي تاج راسنا يا ساده أيوه أنا وعمي أحمد أبو الباشا أحمد أبو الباشا أحمد الجبور أبو الباشا السلام عليكم لا ذقنا باجتك صار ليك عمر لا ذقنا باجتك ولا شفنا خيرك لا أنت ولا أرسل ولا كل واحد اسمع الجبوري يا أبو باجة يا أبو باجة يا أبو باجة يا أبو باجة يا أبو باجة عنده حساب يا قبل باكر ايه صاحب مبلغ واليك هاي زيوبي ابن اختي الغالي سيد البصراوي سجاد البصراوي زين العابدين البصراوي محمد السعيدي حي الله زيوني وحي الله كل حضور خلصنا فاصل ما قعد استرحوا يا شباب استرحوا يا شباب استرحوا يوحنا ما خليه بجفوف اديه الليج العريس وحن علي مبارك مبارك سلوهم مبارك سيد غزوان وين سيد غزوان سيد سيد سيرانار سيرانوان ما طابكم بجبهة، سي... يا ساده الساده تقدمون بكل شيء ما طابكم بجبهة، حنون العريس امبارك امبارك سلام امبارك وجمعتنا هاي اليوم من اليمن على اليمن يا سيد ابو هاشم وجمعتنا هاي اليوم كل احنا نشارك كل احنا لتشارك ومبارك ومبارك عرسنا مبارك ومبارك سيد جاي ومبارك ومبارك عرسنا مبارك. مبارك عجم وجمعة نهاية اليوم جمعة نهاية اليوم كل احنا نشارك وكل احنا نشارك ونشارك. وهنننا وهنننا حننا صايت حدا وهنننا صايت حدا ايه ليل حننت وباتري زفون ليل حننت ايه ليل حننت وباتري زفون ليل حننت مابون نيص من مهد البصرة وعيب الثاني بعد ولد الليلة حنيتة الليلة حنيتة وحزة ايه ما اخوى السلعة الليلة حنيتة وبعتر يزفون الليلة حنيتة. الليلة حنيتة. باعش يكنيبكم خليك ريس الجوبة. وصلوا من خطيك يغليت الصوفة. خليي فرز يوبا عسلونه خبيه كذل تصوا <تصفيق> يا افراش الجاع خل الظهر سلاي تعشهم شو صارت عند ترباي. يا افراش الجاع خل الظهر سلاي تعشهم شو صارت عند ترباي. وعرسنا خلص له منا ايو يا <تصفيق> أخلصنا. ساوي واقطع التهاني. عباس واقطع التهاني. والضوء الطالب والحضور بنيسياب نيابه عن علي... علي نايف طابو نايف رحيم نايف علي نايف مسلم نايف احمد نايف كل اهل بنايف نيابه عن الموسيق نشكر كل الشكر والتقدير اللي لحضران اللي جونا اللي ساهموا فرح اخونا مسلم نايف ان شاء الله ردي لكم بالافراح للمسيد رسول والمعزومه مسك تمام فوق راسي فرجاس ابو راسي الفطروس انا فطروس اخر اخر اخر ثانيه من زيد بن ختنا الغالي سجاد البصراوي زين عابدين البصراوي محمد السعيد رضوي ابن طالب سيف الخفاجي شكرا لكم هذا والسلام عليكم